صباح الخير، ساعتها النهارده من النوم على تليفون من بنك السي بي، قالوا لي استاذ محمد رمضان، قلت قال لي الدوله تحفظت على فلوسك، فقلت له انا وفلوسي وبيوتي ولحمك اكتافي ملك بلدي وملك اهل بلدي، ايه المشكله قال لي انا قلت اقول لك علشان ما متحطش موقف محرج يعني لو بتشتري بالفيزا ممكن ما تلاقيش فلوس. قلت له الشعبين اللي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيضه مستورة صباح الخير يا مصر